يا ترفه الزين ارحبي باسم الواحد اللي ذو <تصفيق> الجلال يا مسنا وبالصلاه على النبي اقبضي يا سعد الهي الجمال وارحبي يا ترفه الزين وانتهيتي ولفيتي بالعدال علمي ممشى خطوات الضبي وعذر القمره بعد كلها هالدلال بوجودك تسبيل خفق سبيل.